دايرة جديدة والصبيان هنعمل دايرة جنبهم الصبيان تعالى شيكوا هنا شيكوا شيكوا تعالى بسرعة البنات ترجع لورا البنات ترجع لورا ارجع لورا وسع الدنيا لورا وسع الدنيا لورا بابا نوين تعالى جنبي ما تشتغلش تعالى تعالى لفين تعالى تعالى جنبي تعالى يا بابا وسع الدنيا وسع كلنا جاهزين كلنا جاهزين طب يلا يا فرحان يرفع ايده اللي, اللي فوق ولا هسافة.